السلام علیکم جی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ کلاس میں نے بعد میں بنانی تھی لیکن حالات کو دیکھتے ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے تو مجھے یہ بنانی پڑ گئی اور میرے اپنے دوستوں کی بھی ان کا اشراہ تھا کہ میں یہ بناؤں تو فوٹو شاپ کے اندر یوٹیوب کے اوپر آپ جو تھمنیل لگاتے ہیں یوٹیوب پر وہ کیسے بناتے ہیں وہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فوٹو شاپ پر بنائیں اور فوٹو شاپ پر بنانا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے ایک کورس بھی ہے جو میں کر رہا ہوں بنا رہا ہوں اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی ٹول سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوں گے لیکن چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سو so, اگر آپ کسی فوٹو کے اوپر ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں نے تو یہاں سے ایک پکچر لینی ہے تو میں استعمال کرتا ہوں unsplash.com unsplash pictures میں آپ چلے جائیں یہاں پہ پہلے ہی لنک کو آپ کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ لکھ دیں میں نے ابھی فوٹو شاپ کے اوپر کام کرنا ہے فوٹو شاپ لوگوز نیم یہاں پہ کچھ پکچر آئیں گی آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں پکچر چلیے جی میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے اس کو آپ یہ پلس کا نشان آ رہا ہے اس کو آپ یہاں پہ ایک دوفہ پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ رہا ہے یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پکچر بہت بڑھیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس شیور نہ ہو تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس تین چار اپشن آ رہے ہیں یا تو آپ اوریجنل سائز میں لیں گے تو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا پھر لارج میں لے لیں میڈیم میں لے لیں سمال لے لے لیں تو میں نے تو لارج میں لے لی ہے اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے آلریڈی یہ میرے پاس آپ کے پاس نظر آ رہا ہے کرسز جہاں پہ آئی یہ میں نے دو اس میں ریزولیوشنز میں لے لی ہیں جو میرے پاس چل گئی یہاں سے میں اس کو بند کر دوں گا ڈریک کر کے میں اس کو فوٹو میں لے آتا ہوں اور فوٹو شاپ میں لانے کے بعد آپ نے شفٹ دبا کر اس کو یوں پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو انٹر دبا دینا ہے انٹر دبانے کے بعد یہ تھوڑا سا پروسیس کرے گی یہاں پر آپ کنٹرول جے دبائیں گے کنٹرول جے دبانے کے بعد یہاں پہ رائٹ right سائڈ پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس اس کی ایک ڈپلیکو ڈپلیکیٹ کاپی بن چکی ہے ٹھیک ہے جی اب ڈپلیکیٹ کاپی کس لیے کہ اگر آپ کی ایک پکچر خرابی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ پڑا ہو یہ اس لیے دو لیئرز پر میں نے پکچر کو رکھا ہے ایک کی ڈپلیکیٹ کاپی بنا لی ہے سو so جناب میں نے فوٹو شاپ کے اوپر ایک کلاس جو ہے نا وہ اس کی ریکارڈنگ کی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ تھم لگانا ہے اور تھم لگانے کے لیے مجھے اس کو بنانا ہے تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہ پکچر لے لی پکچر لینے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں سے لیں گے ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ اوپر آپ کے پاس کچھ پراپرٹیز کھول کر آ گئی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ہم اس میں ڈبل کلک کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا فانٹ ہے سیونٹی ٹو آپ سیون سے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے فی الحال ایڈجسٹمنٹ کے لیے میں یہاں پہ فورٹی کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں لکھو ہوا نظر آئے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں نے اس کا سائز تھوڑا سا اور کم کر دیا اور میں نے یہاں پہ لکھنا ہے برش تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ہے اس کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں پہ یہ دیکھیں یہ ایک نئی لیئر پہ بنے گا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ موو ٹول لیں گے موو ٹول لینے کے بعد موو ٹو یہ اوپر نظر آ ہے سب سے اوپر آپ کا موو ٹول ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہے تو موو ٹول لینے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو یہ اس کے باڈر بنے ہوئے آ رہے ہیں اس باڈر سے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا اس کے مطابق کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے مطابق کر دیا اب اگر آپ اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں تو یہ باڈر سے باہر نکل رہا ہے اس پکچر سے باہر نکل رہا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ <coughs> کو سمپل اس کو شفٹ کو دبا کر شفٹ کو پریس کر کے اس کو اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ جہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے وہاں پہ ہو جائے گا پھر یہ باہر نہیں نکلے گا باڈر کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا اب مجھے یہ جو ٹیکس تھے اس کے کلر جو ہے نا وہ کوئی اچھے نہیں لگ رہے تو میں چاہتا تھا کہ یہاں پہ میں کوئی کلر اور کر دوں تو اس کے لیے مجھے پھر اس کو ڈبل کلک کرنا ہوگا ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو موو ٹول کو کلک کرنا ہے موو ٹول کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کلر لیں گے یہ آپ کا لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ اس وقت کرسر ہے میرا یہاں سے آپ کوئی بھی کلر اس کے اوپر جو میچ ہوتا ہے وہ آپ لے لیں گے یہاں پہ کوئی لائٹ سا کلر لینا چاہیے تو میں لیتا ہوں یہاں پہ میکسیمم یلو کلر لے لیتا ہوں تو یلر کلر کو جیسے میں سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ کلک کروں گا موو ٹول کے اوپر تو یہ دیکھیں یہ یلو کلر اس کے اندر اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح میں اس کے اندر کچھ اور بھی لکھنے چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں دوبارہ یہاں سے ٹیکسٹ لوں گا اور ٹیکس لینے کے بعد یہاں پہ دوبارہ کلک کروں گا دوبارہ کلک کرنے کے بعد کلاس کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ اور بھی ٹول لکھے ہیں برش ٹول کلر ریپلیسمنٹ ٹول ٹھیک ہے اسی طرح میں کچھ اور بھی ٹول یہاں پہ لکھتا ہوں اچھا جی یہ میں نے ٹولز لکھ لیے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتا دوں اگر آپ یہاں پہ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ آئیں آپ لینگویجز ان لینگویجز میں آپ دیکھیں میرے پاس اردو پاکستان کی بورڈ یہ کی بورڈ آپ کو گوگل سے انسٹال کرنا پڑے گا آپ جیسے ہی انسٹال کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کلک کر دونوں میں سے کوئی بھی لینگویج آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے مزید بھی لینگویجز آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن انگلش اور اردو ہی زیادہ تر ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ہندی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں عربک کوئی بھی لینگویج آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں انگلش بھی انگلش تو آلریڈی ہے ہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے لکھا ہے فوٹو سیکھیے تو فوٹو سیکھیے لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آپ آ جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے فارمیٹ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ان فارمیٹ میں میں نے یہاں پہ اوپر سلیکٹ کر کے رکھو ہے یہ اوپر جمیل نوری نستعلیق یہ فانٹ فونٹ کا نام ہے یہ فونٹ یہاں پہ میں نے رکھو ہوا ہے یہ بڑے مزے کا فاٹ ہے یہاں پہ آپ نے فونٹ ویسے تو ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ بالکل آپ کا اردو کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا فونٹ آپ کے سامنے ہوگا سیم اسی طرح یہ دیکھیں یہ ڈبا سا بن کے آپ کے سامنے آ ہے آپ اس کو اس سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں بہت بڑا پورے اس کے اوپر بھی پھیل سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو کہیں بھی موو بھی کر سکتے ہیں یہاں یہاں یہاں کہیں بھی, بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پہ رکھنا ہے اس لیے میں اس کو چھوٹا سا یہاں پہ کر دیتا ہوں دیکھیں, اپنے چینل کا نام لکھا اور چینل کا نام لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ آئیں گے آپ دیکھتے ہیں آپ کہ پہلے تو آپ نے اردو کر دیا تھا آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہا تو آپ سب سے زیادہ کامن استعمال ہونے والا اے آر آئی اے ایل ایریل آپ ٹائپ کریں گے تو اگر آپ موٹا لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایریل بلیک کے کے اوپر کر دیں اگر آپ تھوڑا سا ترچا لکھنا چاہتے ہیں ڈگنیکل تو اس کو یہاں پہ آپ ایریل uh, بورڈ کر ایریل بورڈ اٹائلک اور مختلف جیسے جیسے آپ اس کے اوپر ایرو لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو ساتھ بتا رہا ہوگا کہ میں نے اس کو ایسا ایسی ترتیب دے دینی ہے اس کی تشبیح ایسی ہو جائے گی اس کی شکل ایسی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جہاں پہ آپ کو پسند آتا ہے آپ نے اس کو ویسے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو پسند آتا ہے آپ کو ویسے آپ نے اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہے چلیے جی یہ میں نے نام بھی لکھ دیا ہے اور تقریباً میں نے ٹیمپلیٹ اپنا مکمل کر لیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کلر جو ہے اس کو تھوڑا سا برائٹ کر دوں تھوڑا سا اور خوبصورت کر دوں تو اس کے لیے میں اس کے اوپر ایک ٹرک آزما لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ آئیڈیل ٹیلی لکھا تھا اس کے نیچے جو لیئر ہے یہ والی جس لیئر سے ہم نے کام کو شروع کیا تھا اس لیئر کو سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ پلس کا نشان نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے اور اس کو کلک کرنے کے بعد یہ نیو لیئر کی یہ اس کے اوپر کھل گئی ہے دیکھا ہے آپ نے پھر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ایسے ماؤس کو آپ دیکھیں ماؤس کے کرسر کو دیکھیں اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی کلر جیسے بلو سلیکٹ ہے تو میں بلو کو ہی آرٹ اور بیک سپیس دباؤں گا تو یہاں پہ یہ کلر اس کے اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ اس کے اندر فیل ہو چکا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ اوپر والی لیئر پر ٹھیک ہے آئی ڈی ٹیلی ویژن جہاں پہ لکھا ہے اس اوپر اس بلو والی لائن سے اوپر والی لائن پر ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں اوپر آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں اوپیسٹی لکھی ہے اور پھر لکھا ہے یہاں پہ اوپیسٹی ہم اس کی تھوڑی سی کم کریں گے پہلے تو یہ بالکل بلو تھا اوپیسٹی ہم جس طرح اس کی کم کریں گے تو یہ دیکھیں کلر میں کتنا فرق آگے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور کم کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا فل بھی ہم کم کریں گے تو ایک بہت ہی عجیب سا فرق آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں اس میں کلر چینج ٹائپ نظر آئے گا جہاں پہ آپ کو یہ کلر خوبصورت آہستہ آہستہ اس کو لے کے جائیں جہاں پہ آپ کا کلر یہ آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے آپ اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ بہتر ہے اب یہاں تک یہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے ہماری یہ پکچر ابھی ایز اے ڈیل تیار ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو ڈرا کیسے کریں گے یہ جو اتنا سارا کام ہوا ہوا ہے اس کو ہم اکٹھا کیسے کریں گے تو بہت ہی سمپل بہت زبردست قسم کا شارٹ کٹ بتا رہا ہوں یہ آپ یاد کر لیں سب سے پہلے آپ اولٹ کو دبائیں گے پھر آپ کنٹرول کو دبائیں گے پھر آپ شفٹ کو دبائیں گے اور پھر آپ ای e کو دبائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا دبایا ہے جی اولٹ کنٹرول شفٹ اور ای e. اس کو دبانے کے ساتھ ہی یہ تمام کام آپ کا ایک پکچر علیحدہ بنا دے گا باقی بھی کام آپ کا رہ جائے گا لیکن آپ کو یہ ایک پکچر بنا کر دے دے گا کہ یہ تمام کام میں نے آپ کا ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جو پکچر آپ کی بن چکی ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کنٹرول ایس دبائیں گے کنٹرول ایس دبانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو کھل جائے گی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس فائل کو اپنا نام دے دیں تو میں یہاں پہ اس کو دے دیتا ہوں کلاس فائیو تھمنیل ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو درمیان والا سیو اے کاپی لکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ اس کو سیو اے کاپی کریں گے اور ابھی آپ کی فائل سیو نہیں ہوئی ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کا نام سیو کر لیا ہے فائل کا لیکن سیو اے سیو ایز ٹائپ یعنی کہ آپ اس کو کس فارمیٹ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے والا جو آپشن ہے یہاں پہ آپ دبائیں گے اور آپ کے پاس مختلف قسم کے فارمیٹ آ جائیں گے لیکن آپ نے ان تمام فارمیٹ میں سے صرف اور صرف جے جی پیگ استعمال کرنا ہے جے جی پیگ دو ہیں ایک ٹو ہے اور ایک یہ اوپر والا آپ نے استعمال کرنا ہے جو جے جی پیگ ٹو سے اوپر والا ہے ٹھیک ہے جی یہ ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن اور ٹین نمبر پر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سمپل ہم سیو کر دیں گے اب یہ سیو ہوا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی کوالٹی میکسیمم اتنی ہے اس کو آپ کسی سیٹنگ کو نہیں چھیڑیں گے آپ نے سمپل یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کی یہ پکچر آپ کی فائل میں جا کر سیو ہو جائے گی جہاں پہ آپ نے سیو کی ہے تو اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ پکچر کہاں پہ آئی ہوگی یہ پکچر میں نے یہاں پہ ایکسپورٹ میں سیو کی تھی اور یہ پڑی ہے ہماری یہ پکچر ٹھیک ہے جی ڈبل کلک کر کے ہم اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں یہ ہماری پوری پکچر تیار ہو چکی ہے اب جب آپ اپنی ویڈیو جیسے آپ میڈیا کو ڈالتے ہیں فلمورا کے اندر یا کسی ویڈیو ایڈیٹر کے اندر تو اس کے اندر جیسے آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کے سب سے فسٹ جگہ پر آپ اس کو رکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی بہترین طریقے سے ایک تھم نیل تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی تھم نیل کسی بھی قسم کا کسی بھی پکچر کے اوپر سمپل طریقے سے بھی تیار کر سکتے ہیں اردو بھی لکھ سکتے ہیں انگلش بھی لکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں میں اس کو مزید ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا دوں گا میرے خیال میں یہ این اف ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ